Тетяна Трач навчається у Бурщівській загальноосвітній школі номер 2 Дівчина каже, участь у конкурсі вирішила взяти за порадою вчительки. Для цього, розповідає, заповнила заяву та написала три есе. «Перша есе була на тему розказати про досвід, який я здобула протягом останніх двох трьох років, який, на мою думку, допоможе мені в участі в цій програмі. Тема другого есе була розповісти, чи були такі ситуації в моєму житті, коли моя думка відрізнялась від думки інших людей, що я робила в цих ситуаціях і чому мене це навчило. Також тема третього есе – розказати про ситуацію, коли мені мене щось не вдалося, і що я зробила і чому мене це навчило. Тетяна розповідає, про те, що стала фіналісткою міжнародної освітньої програми, дізналась по телефону. Це вже був вечір, сиділа за столом робила уроки, і тут мені подзвонили з програми. Я побачила невідомий номер, і перша моя думка була – «Невже це з програми?». Спочатку в мене був шок, я не могла в це повірити. Я ще не усвідомлювала до кінця, але я дійсно вірила. Тому я не була дуже здивована, я вірила у свої сили. Я побігла до мами, сказала їй, і в неї виступили сльози щастя на очах. Тетяна Трач каже, відвідуватиме школу у місті Гран-Трапіц у штаті Мічиган. «Перший — це офіційний лист підтвердження, також є українською мовою від київського штабу, але він трошки інший. Також тут є подальші кроки, які мені потрібні. Є інформація про моє розміщення в США, інформація про школу в якій буду навчатися, та про сім'ю». Англійську мову у класі Тетяни викладає Лілія Гнатів. Жінка розповіла, рівень знання англійської мови у дівчини визначали в Києві. «Визначений рівень c 2 якщо ви розумієте, це дуже, досить високий рівень. Ну, я думаю, що рівень такий високий, тому що вона англійська – це для неї все. Вона захоплюється нею досить давно і вона і слухає вдома пісні, вона читає англійською». Зараз Тетяна готує документи на виготовлення візи до США. Це безцінний досвід. Жити за кордоном і навчатися там, очікую, досконалити свої лідерські якості, комунікабельність. Я думаю, це допоможе мені в житті. Леся Продоус, Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Новини на Суспільному. Тернопільщина.